Що я закни небеса і не буде дощу, але покоряться люди мої, що від ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я моє, і повернуть зі з них своїх доріг, то я вислухаю і вилікую їхній край. Thank mm -hmm. you.